Belajar menulis huruf besar K. Cara tulis huruf K. Langkah 1, lukis tiang tinggi. Langkah 2, lukis sepasang gunting. Lukis tiang tinggi, lukis sepasang gunting. K. Mari adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Mari adik tulis huruf K besar. Dua langkah mudah, jangan dilupa. Adik lukis tiang tinggi, lukis pasang gunting. Lukis besar, besar huruf K.